وليس هناك حب أقدس ولا أطهر ولا أجل ولا أكرم ولا أسمى ولا أسمى ولا أسمى من محبة الله جل جلاله وإذا صدق العبد في حبه لله سبحانه وتعالى وصدق في عبوديته لله سبحانه وتعالى أحبه الله لأن الله أكرم الكرماء والله أوفى ما يكون عهدا لخلقه سبحانه وتعالى ومن أوفى بعهده من الله من بمعنى لا أي ولا أوفى بعهده من الله فالذي يصدق في محبته لله وطاعته لله سبحانه وتعالى يتدرج في مسالك الحب حتى يبلغ أسماها وأعلاها وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترتج السماء فيصعق الملائكه كما في رواية الموضه فيصعد جبريل فينادي الله يا جبريل اني احب فلانا فاحبه تامل رحمك الله اذا نادى الله باسمك في السماوات وفي ملكوت السماوات يا جبريل اني احب فلانا واعلم علم اليقين ان الله لا يحب خلقه لالوانهم ولا لاحسابهم ولا لوظائفهم ولا لمراتبهم وانما يحبهم بما بينهم وبينه من الاخلاص والتوحيد والخشيه والرهبه والخوف الصادق من الله سبحانه وتعالى حينما يطلع الله على ضمير العبد وعلى قلبه فيجده مليئا من خشية وخوفه ومراقبة الله سبحانه وتعالى فيما يقول وفيما يعمل حينما يطلع الله على قلب العبد فيجده أصدق ما يكون توحيدا وأخلص ما يكون إيمانا وإقانا لله سبحانه وتعالى فإنه يحبه إني أحب فلانا فأحب يا جبريل إني أحب فلانا ما قال يا جبريل أحب فلانا إني وإني هذه وراءها دلائل وشواهد قامت على صدق عبودية العبد لربه أحب الله عبده فنادى في ملكوت السماوات حينما رآه مقيما للصلوات، مؤديا للزكوات، صائما لرمضان، حاجا للبيت معتمرا، مؤديا حقوق الله، بارا بوالديه، بارا بإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وقراباته، وصولا للرحم، لا يدخر وسعا في بر لوالدين وصلة رحم، لا يدخل وسعا في بر المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه يسعى في دلالتهم على الخير ارشادهم على الطاعة والبر آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يحب الله عبده فينادي في ملكوت السماوات أنه يحب فلانا فيا جبريل أحبه متى إذا صدق في عبوديته لله فابتعد عن حدود الله ومحارم الله واستغنى بحلال الله عن حرام الله فلم يسمع الله منه كلمة تغضبه ولم يسمع الله منه كلمة تسخطه سبحانه وتعالى يحب الله عبده فإذا أحبه نادى في ملكوت السماوات بهذا النداء يا جبريل إني أحب فلانا تصور إذا نودي باسمك في ملكوت السماوات إن هذه المنزلة السامية الشريفة العالية لا تكون بالتشهي ولا بالتمني لا تكون لمن يمدح نفسه ولا تكون لمن يزكي نفسه أنه كذا وكذا ولا تكون لمن ينظر لنفسه نظرة العجب أنه عابد أو أنه صالح أو أنه طالب علم إنما تكون للمتواضعين تكون لمن يزري نفسه تكون للمشفقين الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجنه انهم الى ربهم راجعون. يحبك الله بالاعمال الصالحه يحبك الله بالقرب يحبك الله وانت تغبر الخطأ الى المساجد بكثره الخطأ الى المساجد يحبك الله بالتفكير الى الصفوف الاول يحبك الله بالخشوع عند سماع تلاوة الإيمان يحبك الله بإفشاء السلام على إخوانك المسلمين يحبك الله بسلامة الصدر حينما تمسي وتصبح وليس في قلبك غل على مسلم يحبك الله حينما تكون مسلما قد حقق الإسلام فسلم المسلمون من يده ولسانه وزلات جوارحه وأركانه يحبك الله إذا كنت محبا صادقا في حب الله اقرأ كتاب الله وانظر اين محبه الله احب الله الصابرين فكن من الصابرين واحب الله الراكعين الساجدين فكن من الراكعين الساجدين واحب الله المتقين فكن من المتقين واحب الله المتوكلين فكن من المتوكلين ان العدة تنزل به المصيبه وتحل به الكارثه في نفسه او اهله او ماله او ولده بل حتى صديقك واخوك لو تركك وهجرك فقلت إنا لله وانا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي مصيبة لي خيرا منها فإن الله يحب أن يسمع من كذا كل آية وكل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمتها أو سمعتها وعملت بها فإنها طريق لمحبة الله نعم من أخذ بالأسباب واستعان برب الأرباب على بلوغ هذا المقام فإن الله يذلبه فمن صدق مع الله صدق الله معه اللهم انا نسالك محبتك ونسالك ان ترزقنا ما يحبك اللهم اجعل اقوالنا واعمالنا وظاهرنا وباطنا فيما تحب اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اله الاولين والاخرين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ثباتا على دينك استقامة على طاعتك، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اصرف عنا الفتن واهلها، اللهم اصرف عنا فتن المفتونين وارجاف المرجفين وضلال المضلين وابطال الموحدين. اللهم احل بيننا وبين لنا في الدين يا حي يا قيوم اله الاولين والاخرين. ارسلنا بطو... بطواعيته وطواعيه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا بالكتاب الكتاب والسنه والاستقامه على الشريعه والمله ثبت اقدامنا وسدد اقوالنا واعمالنا واجعل جميع ذلك فيما يرضيك عنا اجعلنا ممن اخلص لوجهك وابتغى ما عندك فاحببته في الدنيا وأحببته مفارقا لها وأحببته عند وداعها فكانت أسعد لحظاته فيها لحظة مصيره إليك وانتقاله إليك يا حي يا قيوم إله الأولين والآخرين اجعل أسعد لحظاتنا لحظة خروجنا من الدنيا أن تتوفانا وأن تراضن عنا وقد أوجبت محبتك لنا يا إله الأولين والآخرين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشير ما عندنا اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وانت راض عنا اللهم انا نسالك حبك وحب انبيائك وملائكتك وعبادك الصالحين اللهم حبب الينا كل ما يقربنا الى حبك اللهم حبب الينا كل ما يقربنا الى حبك واصرف عنا كل ما يحول بيننا وبين محبتك اللهم اغفر لنا ما كان فسلح من الذنوب والعسيان اللهم اغفظ ذنوبنا واستغيوبنا وفنش كروبنا يا رحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المنسلين والحمد لله رب العالمين